Вона йде з меншим кількістю протеїна, без молока, без яйця і готує 6 хвилин. ну і без глютену. Дмитру Савчуку 28 років. Від народження хворіє фенілкетонурією. Це рідкісна генетична хвороба, при якій не розчіпляється певна білкова амінокислота. Людині потрібна спеціальна дієта. Більше 8 грам білку з феніла на день може при накопиченні ушкодити центральну нервову систему безповоротно. «Називаю себе веганом, нам не можна навіть молока, там є теж той білок. Не можна м'яса, молочні продукти, рибу, навіть сиру не з'їси, горіхів теж. Навіть овочі, які можна вживати, треба там рахувати кількість білку. Наприклад, картоплю треба їсти по грамам. Не всі це розуміють, часто запитують, чого так. А такі, як я, неохочі йдуть на контакт. Ми інтроверти, закриті, всім не поясниш всього». Короче, на спеціальне лікувальне харчування, яким зараз держава забезпечує пожиттєво, виділяє Міністерство охорони здоров'я України та місцеві бюджети. «Пляшечки вистачає на 2-3 дні. Там спеціальні таблетки, ферменти або у вигляді суміші. Я розрахував з лікарем нові норми харчування, попросив вести сік спеціальний. Він коштує одна коробка – 30 штук, більше 10 тисяч гривень. А ось суміш – одна банка – близько п'яти тисяч. Все разом коштує на рік 300 тисяч. Все останнє закуповуємо за свій рахунок». Муковість – це ТОС. Такий діагноз при народженні лікарі поставили по ліній Казаковій. «Я часто була в кашлі. От я пам'ятаю, пару разів, коли я кашляв, у мене ж глаза тимніли, тим і син почав на грудях болити, і часто так і буває, почти кожен день. Це орфане спадкове захворювання екзокринної залози. Ця хвороба уражає кістами, легені, потові залози, страждає травна система. Складність в тому, що вона не виліковується. І якщо не приймати препарати, які підтримують всі органи, то якщо не робити постійні інгаляції, щоб відходила слизь з бронхів з легких, то легкі постійно заповняються слізою і дитина перестає дихати. На лікування Поліни в місяці витрачають близько 40 тисяч гривень. Частину витрат на себе бере держава. Видають кріон і пульмазін. А помимо того, антибіотики, пробіотики, калістин – теж це для інгаляції. Ну, там дуже великий перечень лікарств. Це має видавати за фінансування ОТГ. В письмі я написала, які препарати мені потрібно, в якій кількості на рік мені треба. Там було. Це Лікарства місті з харчуванням, спеціалізоване харчування, там щось потрібно. Там вийшло 114 тисяч. Виділили вони, сесія була 14 го липня. 14 липня вони виділили нам всього лише 28 тисяч. Ну, поки вони не перейшли на лікарню і поки я ще нічого не отримала». На людей з орфаними хворобами держава повинна завжди виділяти гроші. Це одна із перших категорій на розподіл бюджету, говорить виконуючий обов'язки директора управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Олег Вабін. У 2021 році з держбюджету виділили на Миколаївщину близько 15 мільйонів гривень. Інша справа – з місцевими бюджетами. Там не завжди є необхідні суми, говорить Олег Бабін. На жаль, на сьогоднішній день поки ще програми внутріобласної немає. У нас був круглий стіл на початку року. Ми працюємо над цією програмою, але ж вона потрібна. Ми в цю програму хотіли залучити голів ОТГ, тому що сьогодні є децентралізація, там є кошти. Вони Цих дітей, дітей небагато, якщо подивитися, на території Миколаївської області, ну поки що так вирішуємо. Але ж не всі ОТГ згодні виділяти кошти, бо для однієї ОТГ це, скажімо, ну, невелика сума, вони можуть. Друге ОТГ каже, що ми, ми можемо цього повністю. В Україні зафіксовані 302 рідкісні хвороби із трьох тисяч відомих в світі. На Миколаївщині таких 17, говорить головна експертка з медичної генетики Миколаївської області Ірина Зінкіна. Без додаткового фінансування орфанні хворі не зможуть забезпечити своє лікування. Занадто дороговартісне, додає Ірина Зінкіна. Орфанне – це сиріцьке захворювання, вона дуже рідка, не частіше, ніж один на дві тисячі новонароджених дітей. І відкриваються нові нозіології, ген, генна діагностика і так далі. Описуються нові синдроми, які, які можна лікувати, але лікування буде дуже-дуже дороговартісне. На Миколаївщині з рідкісними хворобами проживають 465 дітей та 546 дорослих. Ольга Руда, Василь Філімон, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв